Hej, jag heter Jeanette Randqvistara och jobbar som timlärare på Kursholms vuxeninstitut. Playförsvirkning är en jättetrevd teknik och man kan göra många olika saker av det. Till exempel ett mobiltelefonfördrag. som det här. Nu tänkte jag visa hur man gör det. Till flerfärdsvirkningen behövs garn. Här har jag använt medelgrovt ullgarn. En virknål som passar till garnet. Ett mönster och sax. Gör först en stark Vrid tråden runt virknålen. Och sen gör vi luftmaskor. 13 stycken. Ta runt garnet och dra igenom. Sen gör vi fastmaskor. Stick ner i andra luftmaskan från nålen. Hämta garnet så att du har två på nålen. Ett omslag runt virknålen och dra igenom. I en fastmaska. Gör 11 till. Rikadarna. Då svänger vi så. och sätter en till fastmaska i den sista. Där. Och så sätter vi fastmaskor längs den här andra sidan av luftmasken. En i varje. Och då låter jag den här tråden som fanns här löpa med längs kanten och virkar in den samtidigt. Lider då blir det också tolv fast maskor. Där, då är botten kvar. När man gör flerfärgsvirkning så behöver man ju två färger. Och här sätter jag in den andra färgen. Jag sätter in den lite på förhand och virkar in den under bottenfärgen. Så, nu ska jag byta färg. Och det gör man så att man byter på förhand. Jag gör inte klar den här föregående maskan utan lämnar den på hälft. När jag har två maskor på nålen så drar jag följande färg igenom. Och sen byter jag trådarna på fingrarna. Så att jag har den som löper inuti, löper längs med kanten och den som jag virkar med finns på mitt pekfinger. Sen trär jag in virknålen Hämtar upp det gula garnet och virkar i Och Här bildas inga långa språng på baksidan. utan Tråden vävar alltid in och till. Nu ska jag byta tråd på nytt. Då har jag igen två av samma färg på virknålen. Drar den gröna igenom och växlar på pekfingret så att jag har den gröna på pekfingret. Två av samma färg på virknålen. Blör den gula igenom. Och växlar på bägare. Och på nytt. Man gör så att säga taket på följande maska på förhand. Så fortsätter jag varvet ut. Och här kommer jag att virka runt. Så då behöver man inte sy någonting. Så jag fortsätter här runt. Så, jag runt. Observera sen att man tar med nedtaget bara i bakre maskvågen. Så det blir det sådana trevliga ränder. Här är nu fyra varv med mönster. Och nu vill jag ha ett varv där det inte finns några mönster. Då låter jag fortfarande den ena tråden löpa med inuti. För att de här varven ska bli lika höga. Så jag låter den gula tråden Löpa längs med och virkar igen fast av maskor varvet ut. När du kommer till slutet av varvet så ökar vi en maska genom att sätta en fastmaska till i den sista. Så det blir två i samma. Sådär. Det är för att det här diagonala mönstret på mobilbasen ska bli jämnt och den ska bli några fula saker där. Och då fortsätter vi med det diagonala mönstret. Så, och då byter jag färg. Nu vill jag ha gula. Drar den på förhand igenom och så virkar jag tre stycken fastmaskor. Med nedtag i bakre maskvågen. Och förrän jag gör den sista klar drar jag igenom den gröna. Och så virkar jag igen. Tre gröna. Och förrän jag gör den tredje klar drar jag den gula tråden igenom och byter färg på pekfingret. Samtidigt. Och så igen. Så fortsätter jag så varvet ut. Mm. När vi kommer till slut av varvet. Och tar de tre sista gröna. Och nu ska jag byta till. Gula. Då märker jag att här går det automatiskt att det bildas diagonalt. Att jag byter en gul före de andra. Då behöver jag inte göra någonting extra. Och så tre gula. Och då får jag mönstret. Och så fortsätter jag med tre gröna. Så. så fortsätter jag så i sex var. Nu är den nästan klar. Men nu vill jag ha ett knapphål och då virkar jag den här mitt bak på den här jag virkar då 12 luftmaskor. Så. Och så tar jag ner och fortsätter fastmaskorna ett varv till. Jag har inte med någon extra tråd här. Så så kommer jag runt. Och så gör jag 12 stycken fastmaskor runt den här luftmaskvåglänkarna. att få lite startguide. Så. Och för att få den lite snävare så tar jag ett en fast där nere i början av länken. Så då blir den lite Mindre. Och så fortsätter jag varvet ut. Några fastmaskor till. Och sen avslutar jag genom att ta en smygmaska. Drar igenom och drar direkt igenom den som fast på nålen. Och igen, stickar ner nålen, drar upp en tråd så att du har två på nålen och drar igenom. Och sen drar jag igenom tråden. Då är den klar. Sen är det bara att sy fast en knapp som passar. Sätta in sin mobiltelefon. och Stänga den. Så är den klar.